السلام عليكم حكام في فيديو جديد اليوم هو فيديو رأي في دخول في وعن شرح موقع نايت بوت أو أو تطبيق أو موقع يعني خوتي في خوتي أو يعني كده شيء أمر كيه كيه تخطي فيو تي بخطي أو كترب تخطي أي أحد أي شيء خطى وايد خاله فقط بجيله وتصدق لايك تشوف قائنات تفضل زرار تشوف قائنات لكن لأنه نتقمش لكن إذا بيدك يعني إذا بيدك خطي أو شيء كن كن تخطي علىنا يا خطي البس هديك خطي كوموند او كوموند كدنايا جاعة... كاين اخوتي كاع كاع إلا امل قد هنا اضافه امل او add كوموند هنا كاين تقولك كاين المشكل واش حتى المشكل اخوتي ديال امل ما خدامش خاص كلمه واحده يعني مثلا يعني مثلا يشترك. يعني كلمة وحيدة فقط لا كدير اشترك في قناتي وتفعيل زر الجرس يعني دا خوتي كاينه يا خوتي نصحو هاد خوتي تا هو يا خوتي هاد العلمة ديال خوتي هيا لكن أنا يعني لكل واش بغيتي الأنور يخدم عند على الأنور أو المشرفين أو ليغير أو شانين ممبر يعني <hesitation> يعني يشترك يعني يعني يعني يعني يعني في القناة أو أفري ون يعني كلشي هناك هناك كاين عاد تنازل يا خوتي هنا ناخوتي كاين عاد هنا و هناك كاين خوتي هنا خوتي عدادي هذيك في مشاتكم أنا خوتي العدد نفك الد الديرو أو أحسن خوتي دي خمسة ونحسن ونا أو الأغاني تحفظ حفظ فكان هذا هو الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد فكان معكم هنا محمد من قناه محمد اليكتي و